Když se v organizacích někdo, doufujeme manažerský tým, rozhodne, že je potřeba něco změnit, jedna z prvních otázek, které se dost často ozvou z dítra organizace, je, proč to musíme měnit, když to takhle docela dobře funguje. Není divu, v organizaci si stále vytváříme manažerské systémy a nástroje, které mají činnosti stabilizovat a pomáhají udržet kroky mnoha lidí alespoň přibližně konzistentní v čase i prostoru. A teď, když už to konečně akceptoval i Frantík v zadní dílně, máme ten pracně budovaný řád zase rozházet? Ani obecně psychologicky nebývají změny v naší kulturní klíce příliš vítané. Jistě si vzpomenete na poměstně nízkou toleranci k nejistotě. Každá změna je přece rizikem. A o takové situace nemáme většinou moc rádi. Podíváme-li se na organizaci zevnic i zvenčí, je zcela zřetelné, že úspěšné realizace změn jsou nezbytností, pokud chceme organizaci udržet konkurenceschopnou.